اليوم سنقدم لكم تقديم لقناتي وبما تختص وبما اليوم تختص بالرياضة وأحداث الرياضة الجديدة التي يجهلونها الناس و... وقناتي هي فتحة جديدة وأتمنى أن تضعوا لي اللايك والاشتراك في القناة و... وتفعلوا زر الإشعارات ليصلكم كل, ج... كل جديد مني يا أصدقاء واليوم أنا عملت هذا الفيديو لتقديم قناتي ولكي تعرفوني أكثر وأتمنى تضعوا اللايك والاشتراك في القناة لأن قناتي جديدة وفتي حتى الآن فقط يا أصدقاء وشكراً